Попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшли його побратими, родичі, друзі, однокласники і вчителі. Класний керівник Максима Тетяна Кравчук каже, він любив навчатися, з дитячих років він міряв про професію військового. При зустрічі, коли приїжджав на короткий відпуск до мами, ніколи не пошкодував, що були в гарячих точках, але ніколи не пошкодував про те, що вибрав цю спеціальність, а вона була нелегка. захищати батьківщину – це непросто. І він виконав свій обов'язок до кінця. Сьогодні дуже багато однокласників приїхали провести його в останній путь. Не такої зустрічі ми чекали з нашим Максимом. На другий рік у нас буде 20 років закінчення школи. Ми планували зібратися всім класом і хотіли, щоб всі прийшли. Це остання зустріч буде, яку тільки запам'ятаємо ми. Максим був дуже добрий, завжди справедливий. ми будемо дуже за ним сумувати. Вадим Гуменюк знав Максима з раннього дитинства. Ну, – Ходили разом в школу, потім, ой, в, саді, потім в школу в 11 класів. Разом поступили в Одеський інститут сухобутних військ у 2002 році. У 2006-му закінчили, лейтенантами пішли в різні підрозділи служити. Хороший друг, спілкувалися постійно по телефону, зустрічалися дуже рідко, рідко приїжджав, казав мені постійно, Вадим, виграємо війну, зустрінемось. Заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади підполковник Андрій Грузінцев каже, разом прийшли на службу у 128-му бригаду. Дуже запам'яталися багато епізодів. Це з того, як проводились навчання на полігонах, на Яворівському полігоні, широкий Лан, на Миколаївському полігоні, на Рівненському полігоні, разом їздили на БМП, скажімо так відігравали різні навчання, виховували особовий склад. Знаю обох синів його, дружину, яка теж служить, військовослужбовець першого батальйону. Має два сина, меншому один рочок, старшому – одинадцять. Майор Максим Польовий з перших днів був на фронті, прийшов в Дебальцево. Загинув чоловік від кулі снайпери. Розповів під час травного мітингу заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктор Бокій. Прививало життя Максима біля селища Новоташкив, Новоташкивка, Попаснянского района Луганской области. С великой скорбью хочу выразить искреннюю сотя родным, близким Максиму Николаевичу, от керівництво збройних сил від головнокомандуючого, начальника генерального штабу відсав особисто. Слава и память героям. Поховали майора Максима Польового на місцевому кладовищі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.